بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ الناس متى إني أحبكم في الله موضوع حلقتنا اليوم لقائنا اليوم عن إزاي تتم رعاية رعاية الصحية للأرنب إنت عشان تبقى مربي ناجح لازم تشوف تفحص الأرنب بتاعك من عينيك بعينيك. إزاي تبقى تعرف إن هو إيه السلوكي تتعلم السلوكيات بتاع الأرنب اللي هو الحركه اللي بيعملها ده هو عايز ايه لو ركن في جنب يبقى هو عايز ايه لو خس سلسل يبقى هو محتاج ايه فازاي زي ما قلنا الرعايه اليوميه والرعايه التناسليه الرعايه الصحيه اول حاجه في الرعايه الصحيه ان انت عندك لازم ان التحصينات بتاعه الانله بتاخدها على طول تحصينات في مواعيدها البكتير الفيروس الدموي والبكتيري البكتيفيروس الدم كل 6 شهور او كل سنه اما البكتيريا كل شهرين لازم تسجل ونفس اليوم ما يوم ولا ولا ايه اليوم ده اهم حاجه التحصينات عشان الموسم اللي جاي موسم الشتاء ده فيه مشاكل كتير والتعدي على خير ان شاء الله طب هنشتغل ازاي في الشتاء حصنت الفيروسي بتاعي وبعد كده بعد اسبوع او اتنين في ناس بتحصنهم مع بعض بس انا مش مرجحش الاثنين حصنهم مع بعض لان اعرف ان المادة الفعالة بتاع بتاع الفيروسي لو دخل مع اي حاجة اي حقنة تاني ان كان مضاد ضحايا او اي حاجة بيفسده فانت اضمن لك تحصن في اسبوع بكتيري وفيروسي في اسبوع تاني او فيروسي وبكتيري في الاول انت ومزاج بس لازما تحصل لان الشتاء اللي جاي ده مقرف ونحب نعرفكم يا جدعان ان الأرنب بيعيش في اي مكان على قد امكانياتك، يعيش على الارض، يعيش في سلاكه، يعيش في عشه زي ما انتم شايفين هي عشه وبسم الله ما شاء الله فيها انتاج مكفيني ومكفي وجايب وجايب لي دخل وجايب لي كل حاجه، ولو حتى في, في متر في متر في اي مكان زي ما انتم شايفين اهوت المكان مش كبير ولا اي حاجه وعشه مربي في عشه وشغال والله ما النبي وبطلع انتاج وبطلع وبطلع السلالات فمش مكان ان انت لازم ان تكون مربي كبير ومتوسع عشان تربي لا ده والله لو في متر في متر هتشتغل وتربي وتبقى مية مية اهم حاجة انت بس تحب الارنب وتع... وت... وتعشره عشان تحبه عشان يقدر لان هو احنى الارنب ربنا سبحانه وتعالى حباه وحط فيه صفات مش موجوده في اي حيوانات ايش اللي هو جبان اصلا طب هنحتاج ايه تانى هنحتاج نوع العلف نوع العلف يا جدعان اهم حاجه تشوف الـ الـ الـ الـ نسبه الالياف عندك تكون عاليه <تصفيق> ونسبه ال والاملاح المعدنيه والبروتين تكون واطي في اللي في الشتاء اللي في الصيف بنعمل البروتين عالي في الشتاء يكون واطي عشان الادنب بياكل كتير ما ايه ما يسمنش منك يقوم, يقوم يقف معك وما ايه ما يخلفش تاني فالبروتين في الشتاء بيكون ايه واطي اما في الصيف بيكون عالي. تاني حاجه بمسك بقى الايه اشوف هو محتاج ايه اهو نقيت. ده ايه ده هخليه سلاله ولا مش هخليه سلاله هخليه سلاله اعمل ايه عشان اخليه سلاله او هشتري اي حاجه بمسك الانب وافحصه افحص اه افحص افحص الانب ده نتايه شوفها كده امسك اهو امسكه من جزء من ودنه ادي ماسكه الانب الصحيه جزء من ودنه وجزء من ايه من جاب المناره كده ما تمسكوش من ودنه كده غلط كده بيتقلم ومتقطع الشريان بتاعه بتمسك جزء من ورا وتمسك ودنه كده انت كتفت الارنب معاه، افحصه بقى احط ايدي على الحلمات بتاعته الحلمات وعدهم اتنين اربعة ستة تمانية انا عندي تمانية وعندي عشرة انت هاري لو انت عندك الاحلال بتاعك فيه كتير فنقي ربي عندك العشر ايه العشر ايه حلمات انما لو مشيت ادي عادي مش مشكلة يعني دي ايه تمن حلمات هم مش عشرة وممكن اخليها سلاله عندي عادي مش هتفرق كمان وبعد كده احط ايدي على جسمها وامشي على جسمها الشعر بتاعتها ناعمه لو الشعر بتاعتها ناعمه جميله هيت تنفع سلاله وبعد كده افتح ابص على الودن واتفرج عليه اشوف فيها تسمم او فيها جرب ولا فيها ايه بتبان مسكت ودنه لقيتها نظيفه زي كده ما فيهاش ما فيهاش جرب تبقى تبقى سلاله وافتح الاذن اشوف فيها تسمم اذن ولا ايه ولا اتك عليها لو اتكيت عليها قوي كده اهوت وسارخ يبقى فيها تسمم يبقى السكينه اولى بيها وتتباع لحم احسن. اتعلمنا بقى ازاي نختار السلاله وعشان في ناس قالت لي يا جدعان وبالذات الحاجه ام محمود بتقول لي انا مش عارف اعمل ايه ولا اختار ايه قلت لها اهوت انت اشتريتي مني مش اشتريتيش مني اشتريتي من اي حد ما تخليش اي حد يضحك عليكي. الادنب الادنب حلاوته ان هو يعيش في جميع الظروف يعيش مع يعيش معاك ويعيش معك ويعيش مع بول السن ويعيش مع مع الشباب وباي امكانيات ان كان مربي كبير او مربي صغير او في مزرعه او في سلكه او في ارض او في كل ايه يا ام محمود في كل الظروف وانا قلت لك ركزي معايا ازاي تنقي من عندي او من عند غيري ازاي تنقي معاكي الارنبه اللي تعيش معاكي وتشتغل معاكي بدون اي مشاكل مش عايز اعيدها تاني تتفرجي تاني وتقول ولا عيدها تاني والله مش عارف اعمل ايه عماله تقولي انا مش فاهمه منك حاجه اشتري ازاي ولا اعمل ازاي انا قلت لك بتمسكيها اهو بعد كده بعد ما خلصت الـ الـ شفت حطيت اللي هو الشعر الناعم والودن نظيفه بمسك عين الارنب وبص فيها افتحها جامد هل هي بتلمع ولا ما بتلمعش لمعان العين بيبين صحه الارنب وحلاوته والسلاله بتاعته لو في حاجه الارنب في حاجه ما تأيه ما ينزل ينبع لحم تاني حاجة بحط ايدي على مناخيره مناخيره هي لو فيها مية ولا فيها اي حاجة يبقى عنده الجهاز التنفسي تعبان ارميها ما ينفعش يشتغل معي بعد كده بشوف الحياة بتاعي بقى وافتحها عدد الحلمات اهم حاجه لو فيها ثلاثة او فيها اربعه ما تنفعش عدد الحلمات عندك لان عشان تلاقي الخلفه بتاعتها قدام وما مشاكل وطلعت تشوف الهضم بتاعها لما طلعنا الزبله بتاعتها بتاعت عشان نشوف الجهاز الهضمي بتاعها شغال ولا مش شغال لما حطيت ايدي على مناخيرها عشان اعرف الجهاز التنفسي فيه حاجه ولا مفيش فيش فيه حاجه وادي إداه هيت نظيفه وكل حاجه نظيفه فهمت يا ام محمود ولا اقول تاني انا عامل الفيديو ده خالص عشان خاطر حاجه ام محمود عشان بتقول لي انا عايز اشتري ومش فاهم منك من فيديو جهتك أي حاجه خالص قلت لها هيت وكل عام وأنتم بخير اتعلم الأستاذ لتربية الألانب والإنتاج الحيواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته